Doamne-mi place că iubesc, doamne îmi place că iubesc, Nu-mi place că-mi bătrânesc, Aș ubi cât mai trăiesc. doamne îmi place că iubesc, doamne îmi place că iubesc, Nu-mi place că-mi bătrânesc, Aș ubi cât mai trăiesc. ce mi iubit nu pot uita, Ce iubesc nu pot lăsa, Și tot ce-o-i mai iubi, N-a să uit până noi ui i muri. ce mi iubit nu pot uita, eu iubesc nu pot lăsa Și tot ce îi mai iubi N-a să uit până îi muri Doamne, picioarele mele Doamne, picioarele mele Câte mândre a stat Când am vinut dinul celet Doamne, picioarele mele, Doamne, picioarele mele Câte mândre a stat pe Când am vinut dinul cele. Ce-am iubit nu pot uita Ce iubesc nu pot lăsa Și tot ce ui mai iubi n a să uit pân' au ui murit ce-am iubit nu pot uita ce iubesc nu pot lăsa Și tot ce mai iubi n să uit până o muri Doamne, lasă-mă cum sunt, Doamne, lasă-mă cum sunt, Nu mă face frunză în vânt, Lasă pe gripe pe pământ. Doamne, lasă-mă cum sunt, Doamne, lasă-mă cum sunt, Nu mă face frunză în vânt, Lasă pe gripe-e pământ. Ce-am iubit nu pot uita, Ce iubesc nu pot lăsa, Și tot ce o mai iubi, n, lubi, n să uit o i muri. Ce-am iubit nu pot uita, Iubesc nu pot lăsa Și tot ce îi mai iubi Lasă-i până-i muri